اب میں آ گیا ہوں اب ساری دنیا کے بچوں پر صرف میرا راج ہوگا ہم اسکول کے بچوں پر جا کے میری خطرناک ٹیم میں شامل ہو گئے ہو اب ہم یہ سکول کی تمہاری ذمہ داری ہے محلے کے گنج کے ساتھ میں بچوں کا بھی سفایا کر دوں گی مارا کر کے مارا بہت زیادہ مارا بہت یا ان کا کچھ कुछ करना पड़ेगा